الاب المغربي في الصاد الله الله الله الله أفضل الله وهي وبقى وبقى في جنب الله عليكم. الله الله الله الله الله الله أنا كنحلم حلم ولا بصح الله شحال سخونة الواليد شنو كدير؟ يا كنشرب أتاي أيا الواليد شرب أتاي مكاين تا شي مشكل الخايبة فيه فهاد الصهر سخون بزاف بصح أنا وليدي الصهد ديال الهوا كيقهرنيش كيقهرني هاد الصهد ديال الناس إما الصهد ديال الهوا بلا علاقة هكا هو هكا هو وبابا علاش لابس هاديك الجاكيطه واش مجاكش الصهد جاكيطا ها وليدي يا ما ياما يا كنا كنا ما كان لنفسه غير 24 جاكيطا وكتغشاو بواحد 24 كاسه غلا وللينا هادشي 127 درجه وليدي اه اولي على الوليد واش الوليد جا هاد الكاس ديال نعيمه ونعيمة. هاول براد هاول براد سيري يا لي سخني ليا اتاي وديري ليا في كاس ويلا ولدي يلا نجمع حوايجك دابا يا رمشو البحر رمشو الزمر للزمر غادي نمشيو الله للحمام وليد واش كاينه فين تخليني نخرج الدراجة الحراره وانت كتقول ليا نمشيو للحمام وانت دابا وليتي تعرف احسن مني فخ انا نجمع حوايجو ومشو الحمام كاع ها على دي الدولات ديال اخر زمن قالك باغي نمشي للبحر والناس دابا راك نمشيو للحمام عليهم من الماء ديال الصلب سخون وانتا باغا تمشي ليا للبحر الخزيج